مثل ما انتو عارفين في الحلقه اللي فاتت كانت هي اول حلقه من سلسله المقايضه انطلقت هذه المقايضه من تبديل قلم سحري الى شاحن ايفون تايب سي وبعدها جتنا رساله في داخل تطبيق شباك وصار هو الشخص الثاني اللي تمت معاه المقايضه وتحركنا من منطقه الرياض الى منطقه الخبر وبالتحديد في الظهران وتمت المقايضة بين شاحن تايب سي إلى آيفون 5 اس واليوم يا جماعة الخير رجعنا لكم بالموسم الثاني فقبل ما نبدأ مقطع اليوم لا تنسى تضغط على لايك تشترك في القناة تفعل جرس التنبيهات ولتس جو في أول مقايضة يا جماعة الخير رايحين الآن أنا وسعيد هلا سعيد ايش الاخبار؟ والله يبي واضح انك صح؟ لا, لا, لا الله يعطيك العافيه راح الان نروح نقابل الشخص هذا ولكن تصير بيني وبين سعيد مناوشات بسيطه اللي هو على موضوع سعيد نبغى مكان يكون فيه نور عشان اقدر اصور بالكاميرا والشخص هذا يبعد عننا يا جماعه الخير 33 دقيقه وبيني وبينكم ودي اقابل الشخص هذا لانه متحمس مع الفكره كثير فلازم اقابله عاد بتشوفون بعد شوي اذا وصلنا له وصلنا الموقع ننتظره للحين انا وسعيد نازلين نتمشى ما ادري والله للحين ننتظر اظن وين بيتهم سعيد الشيء كنفتح يلا شوفوا يصير يسار اي اي مقايضه مقايضه مقايضه المهم قعدنا ننتظره في الحي عشان يجينا، قعدنا ما يقارب من 10 دقائق الى 15 دقيقة. اتصلنا عليه في المرة الأولى اتصلنا عليه في المرة الثانية، بعد الاتصال الثاني استجاب معنا ورد على المكالمة. بعد الخير، اللوكيشن حقه أبعد من هنا، أدري ليه جوجل ما حاطنا هنا. هو في الشارع الثاني هناك ورا، فراح نروح له. يناظر فينا، ظنك هو. وقف وقف وقف وقف، وقف. جايين ندق عليه، دقيقة. وقف وقف دق ريف، يعرف نعرف دق دق ريوس اوه وقف وقف تعال تعال ايه حنا حنا تعال ايه اصور اه ما أبي يطلع الكاميرا ابشر ابشر ابشر رافض والله ما تطلع والله ما تطلع تعال هلا السلام ما راح اصورك ما راح اصورك هذا هذه البلشه اللي اطيح فيها راضي بس يلا مع السلامه <تصفيق> اوكي خلصنا رابض. المقايضه الاولى وتم تحويل جوال الايفون 5 اس الى ايفون 6 ولكن كانت فيه مشكلة بسيطة بخصوص المقايضة اللي هي أتمنى من أي شخص يبغي يقايضني أتمنى أنه يسمح أنه يطلع على الكاميرا وهذا الكلام نبهت فيه قبل اللي راح نسويه الآن راح نأخذ هذا الجوال ونعرضه داخل تطبيق شباك اللي ما يعرفه شو تطبيق شباك هو أحد أشهر البرامج الخاصة بالبيع والشراء سبب اختياري لهذا التطبيق لأن نسبة الأمان عالية وبرضه يوفر لي جميع وسائل الدفع السلام عليكم اهلا وسهلا، الله يعطيكم العافيه للمره الثانيه المقايضه برضو في المنطقه الشرقيه، جماعه الخير اللي في الرياض وينكم؟ اي واحد يعرف احد ساكن في الرياض ياخذ الرابط ذا ويرسله له، ممكن يستفيد مننا نستفيد منه وتكون في مقايضه جميله بيننا وبين يعني مو قصورا في الباقيين ولكن مشوار الطريق متعب. المهم في شخص كلمنا في تطبيق شباك حاب يبدل جوال الايفون 6 بماكينه مخصصه للقهوه، يوم شفتها والله ماكينه مخصصه للقهوه قلت ايه؟ لازم احرك الان المهم راح احرك الحين الساعه الان اتوقع الساعه ثلاثه العصر اتوقع الساعه ثلاثه العصر اخيرا يا جماعه الخير وصلت الدمام فأول ما وصلت على طول كلمت الشباب اقابلهم لانهم يدلون في الدمام ويعرفون طرق الدمام قررنا نروح لاحد اقرب المطاعم الموجوده في الدمام طبعا راح نتعشى مع الشباب الطيبه هنا دقيقه اوريكم اياهم الله يسلمك <تصفيق> الله يسلم طبعا احنا تشرفنا بوجود ابو صالح معنا من الناس الطيبه اللي ما شاء الله تبارك الله فيه طيبه <تصفيق> ومبدع مبدع ما شاء الله وانا اتوقع ومو توقع بل فيه جزم ايضا انه راح يكون اليوتيوبر المليونيين على ما قالوا. باذن الماتام نعم كذا اهلا يوسف حبيبي وصالح شحالك طيب والله بخير بخير قليل الكلام كثير الفعل اي أيوه والله صار اللي محسبنا حسابه أول ما شفته حاب يقايضني على طول خط رق ما اتصلت عليه الو وينك فيه قال خلاص تمام وصور لي الماكينة وصور لي كل شيء المشكلة ليت المكان قريب المكان بعيد عني يبعد حوالي خمس ساعات بالسيارة هنا القهار فلما تقطع مسافة مدتها خمس ساعات بالسيارة وتتعنى وتقطع وقت حرفياً خمس ساعات رايح خمس ساعات جاي وفي الأخير يصير الموضوع يعني يقول لك لا، الشيء هذا أكيد يقهر والله العظيم أكيد يقهر على أنه كان موافق في البداية في جماعة الخير اللي حاب يقائض أتمنى أن يكون صادق آه يا أخي والله العظيم تعبتني يا أخي قسم بالله العظيم في يلا نقول لعلها أخيرة والقادم أجمل بإذن الله أنا عارف أنكم قاعدين تنظروني إلى أن تقولون سامة ليه تأخرت في المقطع عرفتوا ليه شايفين كيف ولكن ان شاء الله الموضوع طيب يا جماعه الخير جتني كذا فكره بعد ما انسحب علي في آلة الكافي جتني فكره اني ادخل موقع شباك قلت يا اخي بدال ما ابيع يا اخي خلني اجرب اشتري يمكن احصل فيه اشياء موجوده راح ادخل الموقع راح اشوف وش إش الاشياء اللي قريبه لم سعر الجهاز حقي وراح اتصل عليه وحاول اسوي معاه مقايضه طيب عندنا ساعات قبل يا ولد في ساعات بصفر ريال لو ذي الدرجه يعني ولا ايش بالضبط ساعه قبل السادس آه, اه اوكي جربات نشوف هذا ما في اتصال يد بيد. أوكي. لا لا نبي اتصال. نشوف الشاشات ممكن حصل شيء. العاب فيديو خنشوف العاب فيديو. يا ويلي عرض بلايستيشن 5 أو بلايستيشن 3 ب 500 يعني لو أسوي مقايضة على بلايستيشن 4 بتكون رابحة المقايضة هذه؟ ما يا في واحد أنا كاتب صفر ريال. <تصفيق> لي فكرة اتصل عليها أقول أنت عارضة بصفر ريال وين قاعد لكبيتك. ف... <تصفيق> سير نفسي التجربة. أبغى أجربه أبغى قيظة بآيفون أبغى قيظة بالة قهوة وثلاجة حسالة القهوة فيها طلب. المشكلة ما في اتصال. ويلي في كل شيء. أنا أشوف مقتنيات نادرة. <تصفيق> مسرح منزلي والله شوف مسرح منزلي بدال الايفون شيء مره حلو خلينا ندخل على هذا خلينا نسوي له اتصال ونشوف رقمه ثواني اوه ساكن في الخبر يسر الخبر يا ويلي توني جاي من الخبر والله ما اروح لم يتم التحقق من الحساب دقيقه اتصال والله مسرح منزلي حلوه خلينا نكتب له بين ايفون ابي اسوي معاك تبديل بين ايفون 6 بي المسرح المنزلي عاد نتركه كذا لين يرد. والله مسرح منزلي حلوة كاميرات. ذا الكاميرا اللي راحت مزاد مطفرين وظائف برضه. شاشات. هالوايد كنا ناخذه ونتصل عليهم. ويت. فابغى شاشة نكتب في البحث. مالبحثين أو أوكي. شاشة. هذه هذي بنكيو. خليني نشوف في قايد. نروح. ننسخ هذا الكلام. نجرب حظنا. إن شاء الله أنها تضبط. طيب كذا خلصنا اثنين. شاشة جيمنج وبرضه خلصنا المسرح المنزلي. هذه كلها ممكن الناس تدورها. ثلاث مكتبي. كرسي جيمنج بمواصفات ممتازة. أتوقع هذا محل محل. شا حلا بد لا ما ينفع. كذا وننتظر ونشوف هنعطيه وقت وننتظر لين يردون علينا باذن الواحد الاحد. مرحبا الحوار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ طيب؟ يا مرحبا هلا بالشيخ. هلا مشغول ولا فاضي؟ لا لا لا أنا طيب اسمع. هلا انت شفت الجزء الاول من المقايضه؟ أي أيوة. ايه طيب انا الحين قاعد اسجل الجزء الثاني تمام؟ حلو اي ابغى اخذ استشاراتك في بعض الاشياء فاضي؟ اي امن بس لو استشاراتي ترى الفكره مره اسطوريه هذا يا. أول. اول يا حبيب قلبي الله يسلمك والله يبقى كلامك وكلام الناس الجميل يعني فهمت؟ حبيبي لا لا الفكره جدا اسطوريه وجميله حلو. الله يقويك. يا حبيب قلبي، طيب اسمع ابغى استشيرك، تمام؟ انا الان وصلت الايفون 6، اوكي؟ حلو ايه، بعدين رحت الله يسلمك للشرقية على اني بقايض واحد عنده ماكينة قهوة بالايفون 6، واخر شيء سحب علي، تمام؟ حلوين ايه، ورجعت الان انا موجود في الرياض، اوكي؟ والله أيوة اقول يعني في عندكم تعب تعب غير اي والله يا رجال، خل على ربك 10 ساعات، خمس ساعات رايح، خمس ساعات راجع الله, آه رايدي. رايدي. رايدي. الله <تصفيق> يا عودك الله ان شاء الله يا حبيبي، طيب, طيب. يعني انت تظهر استشاره ولا انا انا شفت الجوال حلو ما ادري وش القيضه فيه تمام؟ انعرضت لي اشياء كثيره تمام؟ طيب اسمع منك ايه. ايفون كم؟ ايفون 6 ايفون 6 خلني أعطيها هديه للشغاله اللي توديها على هذاك الوقت لا تستهبل تكفى رحم والديك قاعد اصور جد صدق والله صدق بتقايضني انت؟ يعني؟ وش بتعطيني انا؟ يعني؟ وش بتعطيني طيب؟ عندي 24 حلو بتزيد عليه فلوس فريدكو. ولا؟ العن ام ليه دقيقة سوني لا حرام عليك يمكن 400 ريال طيب سوني تجيب لك 500 يعني انت بتقايضني؟ ليش لا؟ يعني معك ليش لا طيب ما في مشكلة، طيب صار على الاستشارة أو شيء؟ التليفون شغال والله طيب انا قلت انا ما اعطيك الاكيد ما اعطيك الاكيد بس انا مكلم اثنين في تطبيق شباك اوكي حلو؟ اذا ردوا علي وقالوا انه عادي آه، مو عادي قالوا لا ما نبغى مكلم واحد عنده مسرح منزلي وواحد عنده شاشه تمام من هذا ما عندك مشكله اذا عاد بعلمك تمام اذا هذا اقول اي والله من قريبه مرة الله يسعدك وفك الله وفك الله يا فيو مع السلامه يا شيخ مع السلامه Allo